Hei! I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du finner og ser på studentinnleveringer i Canvas. Nå er inne i et kurs, og det første vi kan legge merke til er borte til høyre på skjermen. Der er det sånn at kan har en fane som heter Å gjøre, og her kan jeg se at det har forskjellige oppgaver som skal rettes, og denne åtteren här den betyr at jeg har åttere oppgaver som är levererad som trängs och rättas på tillsvarande på näste och på näste där igen så är det 15. Jag kan gått och tryckt rätt här med en gång och komme till de uppgifterna för att rätta dem det är oftast det enklaste. Men for att göra det skickligt i denna filmen så visar jag at man først går bort på till vänster på menyn och trycker på oppgaver. När jag trycker på uppgifter så kommer jag in och så ser jag alle oppgavene i kurset mitt. Hvis du ser alle oppgavene med en gang så kan det gå til at noen har trykket på denne pil nedover her borte. Den er eventuelt for å fjerne åpne oppgavene. Så må du da velge hvilken oppgave du skal rette. Nå tar jeg en oppgave som er knyttet til et Word-dokument og går in og trykker på den oppgaven. Da er det sånn at oppe til høyre her nå så kan vi se at det er til sammen 52 innleveringer i min klasse hvorpå 43 av de er rettet. Jeg går nå til speedgrader. Det er i speedgrader som vi gjør vurderingene av studentarbeidene. Trykker på speedgrader. Oppe til høyre kan vi nå se navnet på studenten som har levert oppgaven. Vi har link til fila. Hvis vi går bort til høyre så kan vi laste ned fila til harddisken og åpnen i det respektive programmet. Eller så er det en veldig fin funktion i Canvas som er en forhåndsvisning og det er på en del filtyper som exempel Wordfiler Word og pdf filer. Da får vi en forhåndsvisning av oppgaven i visningsvinduet. Hvis vi skal bla oss mellom studenter, så går vi oppover i eh, høyre hjørne, og så trycker jeg en pil til høyre, eh, og så får jeg opp student. Og så bla jeg meg pil til høyre igen og så får jeg opp neste student. Her på neste student så er det noe intressant for denne studenten har levert oppgaven flere ganger. Så hvis vi titter her nå, så står automatiskt den siste versjonen framme den vil alltid være fremme. Hvis jeg trykker på denne pil nedover här oppe, så kan jeg se de tre tidligere versjonene og datostempel for når den når studenten har levert oppgaven tidligere. Og trykker jeg på en av disse tidligere oppgavene så står det veldig tydelig at oppgaven er ikke i siste versjon. Så da velger jeg meg å gå tilbake til riktig versjon. En annen ting vi kan se opp i høyre hjørne er at hvis oppgaven er levert for sent så kommer dette veldig tydelig merket frem så er det sortering av oppgaver som er viktig. Eh, hvis vi går bort til venstre, så har vi et tannhjul. Hvis vi trykker på dette tannhjulet, så får vi fram en dialogbox og her går det an å sortere studentinnleveringene på forskjellige måter. Hvis jeg trykker på pil nedover, så kan jeg sortere etter dato, etter studentens navn alfabetisk, men den jeg foretrekker å bruke, det er den som heter innleveringsstatus og så dykker jeg på lagre innstillinger. Nå skal jeg vise dette her en gang til og hvorfor dette er fordelaktig. Jeg kan gå og trykke pil nedover her oppe i høyre hjørne. Da vil jag få nedover disse hakene betyr at oppgaven er rettet og hvis jeg finner en gul punktum foran en oppgavene så betyr det at disse oppgavene er enda ikke rettet. Låt titte på detta igen anlämninglevering. Jag går då in på uppgifter igen, går tillbaka till oppgaver, då brukar jag den navigeringsmenyn som är uppe på toppen. Nå ska jag gå in i en av uppgave som har en internetlänk som inlämning. Trycker jag på den och går då så in i Speedgrader. Och som ni vill se i Speedgrader nå, så vill den sortera de oppgavene jeg trenger å rette først. Så trykker jeg på pil nedover, så ser dere at jeg har denne rosa apelsiden til venstre for navnet til studenten som trengs å rettes, og så er det grått i forhold til de som er bearbeidet.